असलकुम डियर स्टूडेंट आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर्स सिलेबस है हमारा पैरामेडिकल स्टाफ का उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है जिसमें हेल्थ यानी सेहत की तारीफ और उसके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं तो उस पर जो है न वो चैप्टर रिलेट करता है تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ہیلتھ کیا تھا ہیلتھ پہ یہ تھا کہ ہیلتھ از اے کمپلیٹ اسٹیٹ آف فیزیکل مینٹل اسپرچو اینڈ سوشل سوشل اینڈ ویلفیئر تو یہ ڈبلیو ایچ او کی ڈیفینیشن تھی جس کے مطابق یہ تھا کہ کوئی بھی شخص تب تک صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک وہ جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوگا تو इसी तरह से मैंने बताया था आपको के हेल्थ के में दो जो है ना वो डेफिनेट हैं दो जो उसके सब पार्ट है उसमें एक जो है वो है है है और एक है इलनेस। ये दोनों जो है वो इंडिकेट कर रही होती है कि आयदर के जो शख्स है जो इंडिविजुअल है वो अपनी सेहत की Uh, لائن کی طرف بڑھ رہا ہے یا کہ وہ صحت سے جو ہے وہ بیماریوں کی لائن کی طرف جا رہا ہے تو ویلنس اس میں یہ تھا کہ ویلنس میں وہ ساری چیزیں تھیں جو اس کی جسمانی حالت کی بہتر ہو اور اس کی جو ہے وہ آ, م, ذہنی حالت جو ہے نا, وہ بہتر ہو اس کا معاشرے میں जो रख रखाव है में जो किरदार है वो उसका जो है वो वो हो और इंडिविजुअल सारे काम सर अंजाम दे रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये वेलनेस स्टेट है और इसी तरह से इलनेस का मतलब ये है कि जब इन्ही चीजों में बिगाड़ आ जाएगा जैसे जहनी तनाव का शिकार है कोई बंदा और जब कोई جو ہے وہ معاشرتی مسائل میں بسا ہوا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی ہیلتھ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر وہ بندہ جو ہے وہ فزیکلی کسی پرابلم میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فزیکلی بھی جو ہے وہ آ, کسی نہ کسی پرابلم میں ہے تو یہ یہ پرابلم اس کو النس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ صحت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اچھا اس پہ بہت سارے مسائل ہیں آپ بہت سارے مسائل کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں لیکن पेपर uh, में आपने इस चीज को जो है वो इस तरह से मैंशन करना है कि आपने पिन पॉइंट करना होता है जो हाइस्ट अप्रोचिंग कहेंगे सबसे ज्यादा जो इंफ्लुस रखता है सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होता है उसके बारे में आपने बताना होता है तो इसमें सबसे पहले जो था वो था कि पोलिटिकल विल जो है यानी सियासी सरपरस्ती जो है सेहत का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि देखिये अगर आप اگر کسی اچھے اور نیک انسان کو جو ہے وہ الیکٹ کروائیں گے اور اس کے ہاتھ پہ بھاگ دوڑ ہوگی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی بھی فیملی کا سربراہ جو ہے وہ اگر اپنی صورتحال جو ہے وہ بہتر رکھتا ہے سسٹین رکھتا ہے تو وہ فیملی کو اچھے طریقے سے چلا سکے گا اسے پتا, پتا ہوگا کہ میرے پاس بجٹ کتنا ہے میں نے کتنے بجٹ میں اپنے اتنے فیملی ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے ملک کا بھی یہی رول ہے کہ ملک اگر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ملک میں ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہیں نے اس میں رہ کے ڈلیوری کرنی ہے یعنی کہ منیمم جو ہماری آپ کہیں کہ جو ضروریات ہیں اس کو پورا کروانے کی کوشش کرنی ہے تو پولیٹیکل بل میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے اگر وہ بندہ وہ پولیٹیکل जो कर रहा आपके पास अः रिसोर्सिस दस लाख लोगों को फेसिलिटेट करने का है सेहत के बारे में और आप जो है ना वो प्लान पचास लाख का बना के बैठे हो तो डेफिनेटली आप उसको जो है ना वो मीट नहीं कर पाएंगे तो जितने نیڈ ہے جو ہے وہ اگر پلاننگ کریں گے تو اس پہ اثر انداز ہوگا وہ موثر رہے گا مستند تربیت یافتہ صحت کی مطلوبہ تعداد میں تو جہاں دس افراد کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بیس افراد یا پندرہ افراد کا جو ہے نا وہ تعینات کرنا یہ بھی جو ہے نا وہ پرابلمٹک ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ جو مین پاور ہے اس کے بھی بارے میں جو ہے وہ پراپر ایک سے آپ کہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ لوگ نہیں ہیں اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہیں تو تربیت یافتہ پھر ان میں پھر طبیعت یافتہ کتنے ہیں تبیعت یافتہ اگر ان میں جو ہے نا وہ پندرہ لوگ چاہیں گے وہاں پہ اور دس لوگ کام کر رہے ہیں اور ان میں دس لوگوں میں جو ہے وہ تربیت یافتہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے مطلب کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے تو جس طرح سے تربیت یافتہ لوگ اگر کائنات کیے جائیں اور وہ کم بھی ہوں گے تو وہ اپنی چیزوں کو پورا کر سکیں تو کرپشن کا خاتمہ اور موثر مانیٹرنگ کا اور احتساب اور اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی چیزوں میں اگر پوچھا نہیں جائے گا کہ جی یہاں پہ دو لوگ لگائے ہیں اور دو لوگوں کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تو اگر اس پہ اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوگی تو پھر صحت کے مسائل جو کہ تو رہیں گے جتنی اچھی بھی آپ اس پہ آپ کی پولیٹیکل سرپرستی بہترین ہو آپ نے اچھا پلان بنایا ہو آپ کے پاس اچھے ورکر ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی اکاؤنٹبلٹی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد جو ہے نا اختیارات کی بنیادی سطح پر کے لیے تو پھر یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ کم سے کم دیے جاتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ پراپر اس کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ ہر بندے کی اس کے پاس ہونی چاہیے تو یہ بھی گڈ گورننس کی ایک نشانی ہے اور گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صحت کے وسائل بڑھ رہے ہیں اور اگر یہ کر لیے جا... اچھا یہی چیزیں اگر ہم بہتر کرتے جائیں تو یہی ان کے وسائل کے حل بھی ہیں और उसके बाद यह है कि रिसर्च के लिए जो बेसलाइन डेटा है हाँ बुनियादी तौर पे बहुत जरूरी है कि सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं जैसे मटर्नल मोटेलिटी मर्ट, रेट बहुत ज्यादा हाई है हमारा जैसे सिक्सटी फोर पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब ये है कि पर थाउजेंड वन सिक्सटी फोर जो वुमेन है प्रेग्नेंट वुमेन है वो डेथ कर, कर जाती हैं और अगर हमारे पास इसका डेटा ही ना हो और हमने इसका प्रॉपर रिकॉर्ड ही ना रखा हो तो किस तरह से हम जो है वो इस मसले पे काबू पा सकते हैं तो इसलिए जो अदोशुमार है चीजों का वो प्रॉपर होना चाहिए उसके बाद ये है कि जी जो प्रिस्टेज यानी प्रोजेक्ट से इज है अः जिसमें जो है ना वो जितने भी ये मैनेजमेंट यूनिट्स है वो इसमें काम करते हैं सर्च बेस्ड डेटा जो है ना वो ये आपको पता है मैं बता चुका हूँ غیر ترقیاتی اخراجات کے کمی تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پہلے دو یونٹ ہیں اور پہلے دو یونٹ صحیح طرح سے فنکشننگ نہیں ہے تو آپ تیسرا یونٹ بنا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیسرا یونٹ بنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو پہلے دو یونٹس ہیں ان کو پراپر جو ہے وہ آپ مینٹین کر رہے صحت <تصال> <سحط> تعلیم کی شعبہ جات کے بجٹ میں اضافہ اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیم صحت کی تعلیم دیے دی جانے والے ادارے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ بجٹ میں اضافہ بھی جو ہے وہ صحت کے مسائل کا حل مؤثر حل ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اچھا کام کریں گے اور جتنے زیادہ تکنیکی ہوں گے اتنا ہی بہتر وہ کام کر پائیں گے اسی طرح سے ریحیبلیٹیشن اور پروموٹیو سروسز ہیں अगर इन मिसाइल को भी नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत के मसाइल जो है वो हल प्रॉपर नहीं होंगे जितना भी रेवन्यू है टैक्स है लैंडफॉर्म है कर्जा जात है अगर इन, इनके इनमें ही इन मसाइल में ही जो है वो ये कंटिन्यू रहेंगे तो जो है वो चीजें खराब से खराबता रहेंगी इनका हल अगर देखें तो हल इनका वो है जो हमारी टारगेटेड डिजीज है अगर हम टारगेटेड डिजीज पर काबू पा लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा लेते हैं तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आ, हम इससे आगे चलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ईयर का भी एग्ज़ाम देंगे दो का तो उनमें आप शेयर करें ताकि उनको भी सिलसिला फायदा हो थैंक फॉर लॉड बहुत शुक्रिया